مباشره من الرونبوان والمدار ديال المحصحص تجمع كبير الساكنه ديال المحصحص اللي تجمعات وقامت بمحاصرة الطريق الرئيسيه ان الطريق متوقفه لان يعني وقعت واحد الحريق كبير في الحي واندلعت الحرائق يمكنك تكلم يمكنك تكلم اه اه واه قول لي عافاك شنو إحنا شنو وقع جوج النهار من جوج النهار العافيه شاعله حنا كنعيط لهم ما جاوناش <تصفيق> آه. اخر ما طاف جاوا هبطوا بومبيروس حنا شوفي ساكنه في محصحص في اتجاه ديال خي احمد هبطوا هبطوا بومبيروس اتجاه د عويره حنا ديك المسافه بعيده علينا بزاف هما حق عليهم يدخلوا بومبيروس من هنا باخر ما طاف ما جاو جابوا بومبيروس واحد بومبيروس واحد بومبيروس ما جات ثلاثه عاد جات بومبيروس الربعه ثلاثه عاتاج بومبيروس دخلت من الحصحص عاد دخلت من جهه تعويره عاد ضربت الطلب خت المحصحص ما جاش يمدخل محسحس, محسحس. كانت تبقات في البراكه الاولاد زازيه تبقات في الدار ديال عبد سنان في الدار ديال ديال 60 ديال 60 في الدار ديال الزعيب ما جاوا فيني كملوا دوك الديور العافيه سالات سيدينا سالات الما دي بيتي كامل رحنا عمره باش صفنوه ونخويو على ولادنا خويناه كله على على العافيه لحدنا هذا عاد مشاو جابوا بومبيروس عاد دخلت المحصحص راه هي دابا دا دابا دازو من هنا راهي خوات المحصحص باقا تبقى فيها العافيه شنو غنديرو عباد الله حنا كنطلبوا من السلطه مدينه العرائش حنا كنطلبوا من السلطه مدينه العرائش ينهيو علينا ديك ينهيو علينا ديك الشر وينهيو علينا ديك الشيء باش حتى الشمكره ما يبقاوش باش حتى الناس المخدرات ما يبقاوش راه المخدرات راه هما اللي كانوا يشربوا مالك كنلقاو الشر تما كنلقاو تما فين يتخبعوا كيتخبعوا عباد الله حنا مزاوجين في الله وجلاله الملك حنا مزاوجين في, في الله الشمكانه كاين الشمكالة تما الفتيات كاين الدراري كاين بزاف الحاجات حنا عندنا هنا كيتاع سا... بزاف كان حنا كيتجمعوا تما كيشهوا العافيه كيطلعوا بحالاتهم حنا ماقيناش في كراتكم راه ديجا هذا عامين ثلاث سنين وحنا دائما عامين. سمعتي سمعتي سمعتي سكان ديال محصحص وشنو هما اللي حصلوا الطريق سكان المحصح كاملين. سكن المحصحص كلنا تحرقنا حتى من 55 اللي عطاونا الناس اللي بلاتي تحسنين تكداو والناس ها 55 راح دينا هذا دابا السبعه دابا الثمانيه را الناس باقا كتلفها العافيه را طلعت للديور مفتوحه كي غنديروا حنا ندخلوا للديور ديالنا كيفاش غنعملوا كيفاش غنديروا الناس غتسينا الديور راه حنا بناتوا سهرانين عاشت السادس ماشي كاسيدنا اهلا بجوك في الله فيك اسيدنا الا عمل لينا شي حد حنا بغينا معاصدينا تعدل كما تعدلات كليطه كما تعدلات المدينه حنا باقين حاصلين في روسنا بحال العشوائي حقوشي بالك دار دار زاديات دار الخيض. دار زاديات حلقات دار الخيه دار الحلقه تحرق دار زاد تحرق خمسه ديال الحلقه سيدي خمسه ديال تحرق راه ما شوفوهم. كاملين مشاو السيده مسكينه راه طايشه على ولادها الزيتوني كتخدم الدار يا الشعب شحال العافيه تصور سيلبون فيروس ما لاقيش يدخل انا دخلت مع بون فيروس معهم العافيه العايد ديالك ما تقدرش تحلات بهذاك العافيه ما بقيناش كنبغيو صافي ما عندك غير دير العافيه شعلات شنو كتطلبوا شنو كتطلبوا نتوما السكنه من جلاله الملك والصوفه ديال العلاش المسعونه يجي يحيدوا لنا ديك البراك اللي باقيين ويحيدوا لنا الشر ويعاونونا واحد الحل الشوارع ديالنا حتى انا ننظموا حتى انا نوليو باشات ####باش هاد الشمل باش هاد الشمكاره ينقصو علينا شويه باش هاد الدراري اللي كيتحشو وهاد البنات اللي كيتحشو ينقصو شويه... إذا تجمع كبير السكينه تنحصحص في مدار المحصحص بعد نشوب الحرائق في الحي الصافيحي ضرو مجموعه ديال السكينه والساكنه كيطالبوا بالتدخل ديال السلطات باش يحصرو كذلك التدخل ديال المقر في الجيش وعندها توليده وحده وحده تنحصحص...